Масштабного Я працював головним лікарем спочатку в реабіліційному великому центрі в Харкові, потім ми з дружиною зробили свій такий реабіліційний центр і ми займалися реабілітацією пацієнтів з вадами опорно-рухового апарату. А вона займалася, скажімо так, фітнесом таким більш аблітаційним. Ми її заснували десь 4 роки тому, і вона успішно розвивалася, працювала і має надію, що буде працювати. В Харкові ми жили на північній Салтівці. У нас була трьохкімнатна квартира, в наш дом багатоповерховий. Було декілька прильотів і в наш під'їзд попала ракета. І сусідній стояк, він вигорів з другого по шостий поверх, І наша квартира теж зазнала пошкоджень. Десь ще з початку лютого була така інформація, що можливий напад. Ось, тобто сказати, що це було дуже несподівано, це не так. Інформація була. Ось валізко ми не збирали. Єдине, що підготували, це документи. Ось це ми підготували. І до останнього дня, до 24 лютого, ми сподівалися, що це все знаєте, така фейкова інформація. 24 лютого ми були вдома, спали, мене розбудила дружина. Ми почули і побачили взриви, ракетні взриви. Спочатку ми не розуміли, що відбувається, інтернет, телефон. Потім зрозуміли, коли вже побачили танки на вулицях і стрільбу біля дому, що вже війна. Ми побували в квартирі, лягли на підлогу, забарикудували, щоб там пулі на нас чи зриви ніяк не подіяли. Ну було дуже страшно, страшно. за дітей в першу чергу. Був вже дуже масований і артобстріл, і ракетний обстріл, із літаків ракети запускали. Ми до бомбосховища спускалися, але воно не було пристосовано для людей. І ми так от вирішили, що треба їхати, спасати дітей. У мене в гаражі стояли деканісти з бензином, і тому в нас було, як їхати. І була машина, і є машина, і ми зібрали там по рюкзачку кожен, взяли собаку і поїхали. Ми їхали, ми не знали, наскільки там по часу це все буде тривати. Внаділися, що день-два, і ми повернемося до рідних домівок, але так, на жаль, не случилось. «В Хмельницькому ми перший раз, ну, ми тільки знали, що він є, що це гарне місто і просто їхали на вмання, і приїхали ну, і вирішили тут остатись. Ми там перший там, тиждень, другий, ми майже не виходили на вулицю, тому що після бомбування це було дуже тяжко і ми кожного там хлопку ми боялися і діти боялися, навіть наша собака і та не виходила, не хотіла». «Там дітей, ви знаєте, він не можу сказати, що покращився. Наприклад, у молодшого була така нав'язлива ідея, він увесь час, хоча йому тільки 11 років на той момент було, увесь час дивився в пабліки, в телеграм-каналах, що де коїться. «На цей час я займаюся, займався останні 15 років, я займаюся реабілітацією пацієнтів з якимись проблемами опорно-рухового апарату. Це болі у спині, в шиї, в попереку, артрози, артріти, порушення постави. Але ми активно в нашому реліпційному центрі допомагаємо бійцям ЗСУ, які має дуже великий спектр поранень та пошкоджень після бойових дій. І це все проходить на... В заплатній основі. Плани на майбутнє строїти дуже важко зараз, тому що до кінця немає розуміння, що буде завтра чи післязавтра. Плани на ближайший час це працювати в реабілітації, допомагати нашим пацієнтам, нашим бійцям.